Ляля -ля та Малюк із зоопарку на Запорізькій дитячій залізниці відтепер житимуть у ведмежому раю в Нідерландах. За словами директорки неурядової фундації «Ведмедів серці» Інгріт Вермьолін, це територія приватного зоопарку з двома гектарами лісу, водоспадами, великими барлогами та іншими зручностями. Там тварини почуватимуться, як у дикій природі мені важко описати цю ситуацію тут ведмеді дійсно отримувалися з любов'ю всі працівники вони ставилися до них максимально відкрито та щиро але обставини такі що вони тримаються серед металу та бетону і саме цей фактор став вирішальним вони не бачили майже нічого зеленого тому ми вирішили це виправити ми як фондація звернулися до народу Нідерландів і вони спільно коштом зібрали гроші для того щоб транспортувати цих ведмедів до зоопарку наша громада Американська колишня організація вперше приїхала сюди десь три роки тому, назад, і вже тоді. Михайло Іванович шукав краще місця для отримання і, краще, і хотів вже тоді хотів кращої долі за, для цих тварин. І коли він побачив, що є можливість навіть за кордон, але хороший реабілітаційний центр, і він бачив, які умови, і він тоді з радістю погодився передати, і це вже це триває близько трьох років. Це е, і перемовини з е, Нідерландами, пошук кращого місця, і оформлення всіх документів. Супроводжувати ведмедів у дорозі будуть фахівці з транспортування тварин із Нідерландів. Вантажівка спеціально розрахована для таких перевезень. Клітки виготовляли спеціально для лялі та малюка. Я зуманював ведмедя медом, яблуками, грушами, і це дійсно було лячно, відповідально і дуже стресово, але можна було відчути, якби такий справжній адреналін. Спочатку малиша заволікли до клитина, а потім лялю від медицію. Нам пощастило, тобто, якщо б нам це не вдалося, нам прийшлося їх присипляти. Але це ну, дуже ускладнює всі ці процеси і тягати і там потім виводити. А так нам вдалося Саме найкращий сценарій. Так нам трохи прийшлося повозитися, дві години ми їх заманювали, малоча десь півтори години, а лялю за півгодини ми заманували. За словами зоотехніки Запорізької дитячої залізниці Олександра Фокіна, ведмедиця ляля живе в зоопарку з 1998 року, а малюк з 2014 року. Ведмедиця важить близько 270 кілограмів, а малюк 400 Розповідає, їли майже все – овочі, фрукти, м'ясо та рибу. Відмовлялись тільки від бананів та цитрусових ми їм зробили всі щеплення проглистували малюк стерилізований головне щоб вони добре перенесли дорогу за малюка я не переживаю а ляля трохи старша представники нідерландського центру сказали що на фоні тих ведменів які вже там мешкають малюк буде самим великим можливо навіть стане альфа самцем у нас площа цього вольєра близько 70 квадратних метрів в нідерландах я думаю їм буде просторніше за радянськими нормативами це було добре але в жовтні минулого року збільшили шли до 200 метрів на кожного. В нас немає можливості розширити вольєр. На ведмедів чекає близько 50 годин дороги. За словами Інгрід Вермьолін, для тварин така подорож стрес, тому після приїзду до зоопарку у Нідерландах їм знадобиться трохи часу на адаптацію. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.